بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویو فرینڈ کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج میں بنانے لگا ہوں بڑی زبردست سویٹ آئس کریم سمر سیزن شروع ہو گیا اور یہ سانو آئس کریم بنانی چاہیے کہ ٹھنڈی چیزیں جن انجوائے کرنا چاہیے تو میں ابھی وہ شروع کرتا ہوں آئس کریم بنانا اس کے لئے میں نے لے لیے ہیں ساتھ بنانا یہ میرے پاس پڑے ہیں بنانا بنانا کے ساتھ پھر ہم لیں گے دو کریم کے پیکٹ یوز کریں گے ساتھ میں ہم کنڈینس مل یوز کریں گے اور اس میں میں وہ ٹرکس بتاؤں گا کہ آئس کریم سخت کیوں ہوتی ہے اور اس کے اندر برف کیوں جمتی ہے اب ویڈیو کو دیکھیں میں جہاں پر یہ دیکھیں اس کو میں نے یہ دو کریم کے پیکٹ یہاں پہ ہم کریم کو بول میں ڈال دیتے ہیں ایسے ساری کریم نکالنی ہے اس میں کہ زیا ہو یہ میں نے ڈال ہے اور بنانا کے چھوٹے چھوٹے سلائس میں کاٹ رہا ہوں اوپر لگانے کے لیے یہ ایک بنانا اور پکایا میں نے یہ جگ میں ڈال دی ہیں ان کو میں نے بیٹ کرنا ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ میں اس کو بھیج ڈالتا ہوں یہ دیکھیں یہ بالکل بیٹنگ ہو چکی ہے تو اس کو پھر میں نے جو کریم والا بول ہے اس میں کریم ڈال اب اس میں ہم ڈالیں گے اس کو پہلے کرتے ہیں بیٹ کریم کو کرتے ہیں بیٹ تاکہ یہ اپنے سے دو گنا بڑھ جائے جب اپنے سے یہ دو گنا بڑھ جائے گی کریم فلفی ہو جائے گی بسم اللہ الرحیم السلام علیکم ویولس کیسے ہیں آپ اور آج آپ کو میں دکھاتا ہوں ایک خوبصورت جگہ بار یہاں پر ہم نے ارینج کیا ہے چاروں طرف بڑے بڑے پہاڑ ہیں خوبصورت جگہ جنہوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے ان کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے اب تک نہیں کیا سبسکرائب وہ پھٹافٹ کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو اب تک پہنچے اور میں بہت اچھی اچھی ویڈیوز بنانے لگا ہوں جس میں مختلف سیرگاہیں ہوں گی اور اچھی اچھی اس کے اندر ویڈیو کے اندر خوبصورت پلیسز آپ دیکھیں گے اور نیو نیوز ریسپیز دیکھیں گے امپریسڈ چیزیں دیکھیں گے اور یہ میرے اس سائیڈ پہ دیکھیں یہ پہاڑ آپ کیسے کیسے نظر آ رہے ہیں یہ اس سائیڈ پہ دیکھیں مجھے اور یہاں پر دیکھیں ماشاء اللہ اور یہاں پہ بہت مزہ آ رہا ہے میرے ساتھ فرینڈس جو ہم آئے ہوئے ہیں تو ان شاء اللہ آپ اس کیا بات ہے ہر طرف آپ کو سبزہ ہی سبزہ نظر آ رہا ہے درخت کے اوپر دیکھو شام کو سائیڈ کے اوپر دیکھے بھی آ کر بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ اور کیا یہ کچھ پہاڑوں کا کیا خوبصورت سین آیا ہوا ہے تو اس کے بعد پھر میں آپ کو یہ ساتھ ہی ان کے میں آپ دکھاتا ہوں کہ افطاری میں ہم نے کیا کیا چیزیں یہاں پر لے کر آئے ہیں کیا کیا بنا رہے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ رہیے یہ دیکھیں جیسے جیسے یہ میں اس کو بیٹ کر رہا ہوں کریم بھی فلفی ہو گئی ہے اور ساتھ ساتھ میں یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا میں یہ جا رہا ہوں دیکھو بنانا کا جو میں نے بیٹ کیا ہوا یہ پیسٹ ساتھ ساتھ اس کو ڈالتے جائیں اور یہ بیٹ ہوتا جائے گا بڑی مزے کی بنے گی آئس کریم بنانا ہی بنانا آپ کھائیں گے تو یاد کریں گے اس عید کے تہوار پہ آپ اس سویٹ کو بنائیں صبح اس کو کھا کر جائیں کیا بات ہے مزہ ہی مزہ میٹھی عید میٹھی عید کا مزہ آئے گا ویسے لوگ سوئیاں کھاتے ہیں زردہ کسٹر فروٹ ریفل حلوہ تو اس پہ میں نے کہا کچھ نیو ہو جائے اب اس میں جائے گا کنڈینس ملک ہم نے دو بڑے جو سپون ہیں وہ ڈال دینے ہیں یہ کنڈینس ملک کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اس پہ برف نہیں جمنے دیتا ایسے میں نے دو بڑے ڈال دی ہیں آپ اس میں ونیلا ایسنس ہم ڈال رہے ہیں ٹیسٹ کے لیے ذائقے کے لیے تو یہ آپ کھائیں گے تو یاد کریں گے بڑی ودیا آئس کریم بنے گی ودیا ودیا تو ہوں تھوڑی پنجابی کا بھی تڑکا لائیے ویچ تو یہ اینی ودیا بڑی بنے بڑی گی کہ تیس یاد کرو گے دیکھو یہ فلفی کر دیں مشین چلا کے رکھتے ہیں ایسے بڑی ماشاءاللہ خوبصورت لگ رہی ہے پیاری بن گئی ہے چھوٹا بول جو ہے وہ یہ جانا ہے بول تو باہر آ ہے یہ فرینڈ اف یو لائک مائی دس ویٹ بنانا آئس کریم پلیز لائک مینٹ اینڈ شیئر اب ہم اس کو بول میں ڈالتے ہیں یہ بول میں ڈال کر پھر اوپر اس کے بنانے کے سلائس لگاتے ہیں اسے یہ ये मैंने स्लाइस खूबसूरत है। है सही बनाना क्लियर नजर आ रहा है, है ना मैंने देखा अब हमने इसको क्या करना है कटिंग करनी है इसको उसमे भी रख सकते हैं यहां पर इसमें ये देखिए इसको खाकर दिखाता हूँ सो डिलीशियस डिपीडियो प्लीज लाइक मैं कैंट वी शेयर मिलते हैं में। आना आना को इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज़